اخبار اليوم <تصفيق> تقريبا مع في اه، المكان بقى نسقوا الناس مع أه. أه. الوزاره واتشكلت هنا هو لان هنا هو تقضي الدوله كيلو مسخه البث الطريق يعني يعدي فيه الطريق بالاهميه دي أخلي. يعني مش هنقدر يوم الايام نكشف عليه تاني مش كده كده كده لا كده قبل كده احنا احنا لا, لا, لأ يعني حتى مثلا الاتحاد كده نبقى نبص بصه يعني المكان ده, آه. ده الله له زي هيتوزع كده تحس ان دي مش خالص عليه مره